بسم الله الرحمن الرحيم وبينا استعين محمد عادل مجرم وقاتل ده اللي انا عرفته واللي عارفه واللي معروف امام القضاء ان محمد عادل مجرم وقاتل حدش بقى يجي يقول قهر الرجال ونخفف الحكم عليه عشان هم يا ويعيني وضحكوا عليه والكلام ده كله ما ينفعش في القضايا ديت ان احنا نقدر نخفف الحكم عليه لو احنا خففنا الحكم عليه دلوقتي هتلاقي ألف راجل يقتل ألف ست وفي الآخر يقولك ده قهر الرجال وعملوه بقى بمثل محمد بقى ما انتو خففتوا عليه الحكم يا جماعة ده ده بحة في الشارع وانتو ما اعدام ده انا طعنتها بس طعنتين وماتت يعني يعني ده تاني 19 طعنة ده انا طعنتين وهي راح رايحه فيها ماتت فعادي بقى فاحنا بقى بنستحل بقى الدماء ونحلل اللي حرمه ربنا فده اخطر في فعلامات الساعة الكبرى كسرة القتل وندافع عن القاتل ونترك المقتول يعني شوف قد ايه وصلنا لدرجة قد ايه ان والله لو جاء دمار السد العالي مش شوية جماعة علينا ده شوية علينا كمان يعني لو عذاب ربنا اللي هو انهيار السد العالي وغرق مصر ده شوية علينا من اللي بيحصل واللي بيجرى حاليا من الناس ان هي بتشوه الحقيقة ويعني يشوف فيديو واضح ويتبحى في وسط العامة في وسط الناس ونقول له نخفف الحكم خفف حكم مين يا بابا مين اللي يخفف الحكم او عرضه على طب نفسي انتوا بقى بتستخدموا مصطلحات علميه لا نستخدم لكم بقى مصطلحات دينيه في حاجه اسمها الشيطان الشيطان ووسوس في دماغه الشيطان خلاه يروح يعمل كده يبقى ايه خلاص يبقى هو وقع في الخية كده خلاص وانتهى هو لو كان يفهم ويعرف ربنا كويس ما كانش حصل اللي حصل ما بقى في قهر رجال ولا في قهر نساء ولا الكلام الفاضي اللي انتوا بتقولوه ولا طب نفسي وهم ضحكوا عليه وهم عملوا عليه ما تبعد عنهم يعني انتوا شايفهم عيلة وحشة ما تبعد عنهم هو حد قالك قرب ده ايه, ايه يا جدعان ده في ايه هو انتوا خلاص يعني يدفع يدفعلكوا قرشين من الإخوان المسلمين عشان تشوهوا القضية تمشوا وراها ما هي وراها الإخوان كل حاجة معفنة تلاقيها وراها الإخوان على طول. فالإخوان المسلمين في بينهم وبين القضاء المصري طار كبير قوي عشان نفهمكم بقى الموضوع ماشي ازاي واغد ناحية سياسية اكتر من هما بيدافعوا عن قاتل مين محمد عادل ده عشان يدافعوا عليه ولا يعملوا عليه لا هما عاملينه اداة ليهم قال لك الله قشطه طوي يستغلوا هم ايه الحاجات دي ويعملوا فتنة في المجتمع عن طريق اي قضية ويشغلوا رأي العام بيها وهو مغرب وقاتل وعايزين يطلعوه بريء يعني شوف لدرجة قد ايه يعني الفجور بتاع بتاع الناس دي فجور قاتل يعني فجور ما بعده فجور عادي يعني ما هم ارهابيين طبيعي وبيقتلوا وبيحللوا قتل الناس عادي فمش مشكلة يعني لما واحدة كمان تروح عادي دي برضو حلال يعني ما يقهر زرولة يا عيني حرام ده شوف انت طعنها من ظهرها واشل حركتها لما ضربها في فقرات العنق الاول عشان يشل حركتها يعني هو عارف وفاهم بيعمل ايه بالظبط وبعد كده راحت يتوقع في الارض وراح زود الطعنات عليها وطعنها في الرقب الاول كمان وهي بتدفع عن نفسها بأيديها بتفرفص عيني كده راح طعنها في ايدها كل الجريمة دي قدامك والراجل بعده عنها ولسه برضه قهر الرجال فيه وراح راجع تاني وراح دابحها بقى بال مرتين ده ايه يا جماعه يعني ما شفتش انا كده بصراحه انا ما شفتش كده هو غل والشيطان ومقزمش غيظه مثلا هو برضه مصمم على الطريق هي دي اللي انا عايزها وهي دي اللي انا هاخدها ولو ما خدتهاش هادمرها وهكسرها هي ايه كده الحكايه كلها متقوليش بقى قهر الرجال ولا حاجه لانك انت لو جبت شيخ مثلا مكانه وحطيته مع ناييره وعمل لها العمله ده وساعدها وعمل لها الابحاث وبتاع وجه اتقدم لها لا والله مش عايزاك يا مولانا ولا يا شيخنا خلاص الشيخ هيسيبها ويمشي ليه فاهم ربنا وعارف هو بيعمل ايه مش حاجه اسمها قهر الرجال الكلام ده لو ما يبقى على يتطبق على كل الرجال لو اتحطوا في موقف محمد ده كانوا تراجعوا وخلعوا منها لكن هو فضل مستمر وبعدين تقولي هو هما السبب لا مش هما السبب, السبب هو السبب هو السبب هو اللي حط نفسه وهو اللي يستحق العقاب محمد عادل على جرمه الشنيع لكن للأسف احنا بنعيش في يعني عصر تزييف الحقائق وتزييف الوقائع تزييف الحقائق وتزييف الوقائع بغرض ايه وممكن يعني يخلوا من شريعة ربنا في سبيل ان هما ايه يعني يعملوا وقيعة بين اي حد بين الاطراف المعنية دي بين المجتمع المصري بين اللي يعني يهزوا القضاء المصري لكن القضاء المصري شامخ وسوف يظل شامخ وان شاء الله يأخذ حق نيره كما هو منصوص في القرآن الكريم لان دستورنا مستمد من القران وان شاء الله القصاص جزاء محمد على فعلته الشنعاء التي لا يقبلها دين ولا عقل ولا منطق محدش بقى بعد كده يجي يقول لي قهر الرجال هم كانوا عايزين يلبسوه جلابيه هم اختصبوه لا ده هم لقوا تحت السرير مش عارف ايه وثيقه جوازهم عشان كده قتله هو كانت في خيانه مش كل الكلام الهجس اللي أنتوا بتقولوه ده مش عيغير من مصير القضية درجة واحدة ولن ينزل بالحكم اي بص ملي والاعدام هو الاعدام احنا ما بنهزرش المحكمة المصرية ما بتهزرش وبتاخد بالوقائع وبالدلائل وما يهمهاش بقى القتيل ده مجرم كافر فتاة ليل شيطان كل ده مش مشكلة مشكلة ايه ده الجاني ده المتهم ده والقتيلة دي عملت ايه للقاتل ولا حاجة تعتبر يعني مش جريمة يعني لدرجة ان هو يقتلها هي يعني ما عملتش جريمة ان هو يقتلها خلاص هما ارتبطوا ببعض فترة قالت له انا مش عايزاك خلاص سيبني ليف مي الون اشوف حياتي لكن هو استمر في هذا الكلام وبعدين تقول لي طب نفسي شوف الشيطان ورجعوا لدينكم بقى وفوقوا كده النفسيكو عشان في ربنا حسابنا كلنا ان شاء الله على كل كلمه احنا بنقولها ونحاول ننقص من حق المقتوله رحمه الله عليها نيره ولابد ان ياخذ حقها ان شاء الله وبالقانون وبالشرع وبكل شيء ف... فأي كلام انتوا بتقولوه قولوه لكن لن يفيدهم في القضية شيء لو جبتوا فريد الديب الف فريد الديب الف بهاء الدين ابو شقة حتى يعني دفع عن محمد عادل برضو مش هيكسب القضية دي أبدا ويكون الاعدام مصيره لأن ده قضاء مش هي محامين مش بالمحامين محامي اه كبير اه هيكسب القضيه ومحامي صغير ما يكسبهاش لا انت بتكسبها وبتخسرها بالدلائل والوقائع الدلائل والوقائع كلها ضد محمد وتشير ضد محمد الادله بقى فيديوهات متصوره وهو بيقتلها فيديوهات اعترافاته كلها لا يعني القضيه واضحه وضوح الشمس لكن هم يحاولوا بكافه الطرق الملتويه ان هم يغيروا مسار القضيه ومسار القضيه عمره ما هيتغير بكلامكم ده او تطولوا في امادها وان النقد ده مش هيتقبل ان شاء الله منكم وهيترفض في النهايه ويبقى حكم حكم نهائي ان شاء الله الاعدام شنقا لمحمد